بسم اللہ رسلام علیکم دوستوں میں وہ کیسے ملک آپ لوگوں کے ساتھ سرونگ انجینئرنگ ڈیزائننگ انفارمیشن پلیٹ فارم سے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کوئی بھی شجرا پلان یا مساوی پلان جس کے ذریعے سارے شجرہ نمبرز وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو آپ گوگل ارتھ کے اوپر کیسے امپوز کر سکتے ہیں کمپلیٹ پراپرلی میتھڈ کے ذریعے آپ ان تمام شجرے کو اپنی ایگزیکٹ لوکیشن کے اوپر کیسے بنا سکتے ہیں اس کے جی کے, کے ذریعے اپنے گوگل ارتھ اوپر یا آپ یہ دیکھ لیں پلان ادھر میرے پاس بنا ہوا ہے پورا کا میتھڈ میں آپ شروع سے لے کر اینڈ تک گا اس کو کر سکتے ہیں اس کے اندر پوری آپ اپنی سیٹنگز وغیرہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کا پورا جو شجرا پلان ہے وہ سارا, کے سارا کا سارا ادھر آپ کے پاس کلیئر آتا جائے آپ کو زیادہ جو بھی پرابلم ہے آپ کو پورے علاقے کی جس کا بھی آپ کو شجرا چاہیے جس کے بھی آپ کو کوائنیٹس بنانے ہیں جس کے بھی آپ نے جو چیز بنانی ہے وہ چیز آپ بہت آسانی کے ساتھ اس شجرہ کے حساب سے مارک کر سکتے ہیں کوئی بھی شجرا معلوم کرنا اس کی لوکیشن معلوم کرنا اس پلان کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ کے حساب سے بہت آسان ہے یہ میں آپ کو پوری اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا یہ اٹھارہ سے منٹ کی ویڈیو ہوگی میری ویڈیو کو نے उसकोटाने के बाद ये मैं आपको इसका पी का प्रिंट भी बताऊँगा कि आपने इसका पी डी वगैरह का प्रिंट कैसे ले सकते हैं इसके अंदर जो भी सेटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं इसकी जो शजरे के हिसाब से ताकि आपके पास अगर जब आप साइट पे जाते हैं तो ये आपके पास पूरा प्लान एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर मौजूद हो तो इस सिलसिले में पूरी इस वीडियो को एंड तक मेरी देखिएगा आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर देना है मेरी वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम इंजीनियरिंग की सर्विस فراہم کرتے ہیں جس کے اندر کیا ہم آپ کو کمپلیٹ ٹاپوگرافیکل سروے ہے لینڈ سروے ہے روڈ کا سروے ہے ٹاؤن پلاننگ ہے آپ کے پاس اسی طریقے سے آپ کوئی بھی میجرمنٹ ہم سے کروانا چاہتے ہیں شجرے کے متعلق اپنے ایگریکلچر ایریے کے متعلق یا لینڈ ایریا کے متعلق وہ ساری کے ساری سروسز ہم فراہم کرتے ہیں اس میں کمپلیٹ ہمارے پاس ایکسپیرینس ہولڈر سارے پروفیشنلز کی ٹیم موجود ہیں کوئی بھی ڈرائنگز آپ نے بنانی ہے روڈس کی ڈیزائننگ ہے کراس سیکشنز ہیں روڈ کے آرس وقت کی کوانٹٹی ہے اسی طریقے سے ٹاؤن پلاننگ ہے کوئی بھی پلان آپ بنوانا چاہتے ہیں لینڈ سوسائٹی وغیرہ اس کا سیوریج پلان ہے اس کا واٹر سپلائی اور اسی طریقے سے جو بھی اس کے روڈز اور آرس کی کوانٹیٹیز وغیرہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ میرا فون نمبر آپ کے در نظر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر اسے واٹس ایپ کے ذریعے اور میرے فون کے ذریعے آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ایک सावी प्लान है जिसको शिजरा कहा जाता है जिसके अंदर ये पूरे ये शजरा नंबर लगे हुए हैं और पूरी लेआउट बनी हुई है ये पटवार खाने का पूरा कंप्लीट एक میپ ہوتا ہے جس کے اندر پورا ریکارڈ اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو جو بھی لینڈ ریکارڈ ہوتی ہے وہ خطرے کے حساب سے چل رہی ہوتی ہے اور اس خسرے کے حساب سے ہم اپنی پوری لینڈ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں جس, جس, جس بندے کی جو جو زمین ہوتی ہے ایگریکلچر زمین ہے یا اس کی ریزیڈینٹ رہائش ہے یا کمرشل پلاٹ جو بھی ہے گا سارا کچھ اس کے حساب سے ہوتا ہے تو اس پلان کو ہم گوگل ارتھ کے اوپر کیسے امپوز کر سکتے ہیں کہ بالکل ایگزیکٹ اس ہے اور اس کے بعد اس کے کواڈینیٹس وغیرہ آپ بہت کے ساتھ اس کے بنا سکتے اس کے لیے آؤٹس وغیرہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں یا جس طریقے سے بھی آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا پلان ہے اس پلان کو ہم گوگل ارتھ کے اوپر امپوز کریں گے آپ گوگل ارتھ انسٹال کر لیں اپنے سسٹم کے اندر چھوٹا سیٹ اپ ہوتا ہے یہ ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا پلان ہوئے گا یہ جس علاقے کا آپ کا پلان ہے جس سٹی کا اور سٹی کے اندر جس علاقے کا پلان ہے اس کی لوکیشن کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے یہ میرا دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلان ہے میرا لاہور پاکستان کا تو ادھر میں ٹائپ کر دیتا ہوں لاہور پاکستان और इधर से मैंने उसको सर्च कर देना है और लाहौर की लोकेशन के ऊपर मैं इधर से पहुँच जाऊँगा और लाहौर के ऊपर मैंने उसके बाद उसकी जो मेन जगह होगी हमारी उसके ऊपर मैंने उसको लोकेट करना है तभी हम ये देख रहे हैं कि यह पूरा यह लाहौर का प्लान आ गया इसके अंदर से आपने जो एक्स्ट्रा आपकी लेड वगैरह हैं प्लेस वगैरह हैं وہ آپ نے سے ختم کرنا اس میں سے آپ یہ چیزوں کو جو ایکسٹرا لیئرز ہیں اس کو ختم کر دیں روڈز وغیرہ کو اگر آپ کے پاس اس کا ایکزیکٹ کوڈنیٹ ہے تو آپ کو کو مارک کر سکتے نہیں تو آپ نے جگہ کو مینولی سرچ کر لینا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے تھے جو میرے پاس یہ مساوی پلان ہے یہ پورا تقریباً اس ایریے کا ہے یہ جو آپ نے پلان دیکھ رہے ہیں سارا یہ پلان میرے پاس گوگل آپس کے اوپر اس جگہ کا آئے گا یہ پورا اس ایریے کو یہ کور کرے گا سارا اس کے اندر ہم نے اس پلان کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیسے کرنا ایڈجسٹ یہ کے پاس یہ جے پی جی کی شیپ میں آپ کے پاس یہ پلان ہونا چاہیے आपके पास कोई या आप उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर ले या आप उसकी पिक्चर बना लें बिल्कुल स्टेट जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि पूरा प्लान हमारे पास जो है ये पूरा एग्जैक्ट स्टेट इसकी लेंस वगैरह बनी हुई है इसके अंदर आ, कोई ए, ए, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यह प्लान आपका जितना क्लियर होगा उतना रिजल्ट आपको उसका अच्छा मिलेगा तो ये प्लान को आपने इधर गूगल आर्थ के ऊपर आपने इधर उसको इम्पोर्ट करना है वह आपने इम्पोर्ट कैसे करना है इमेज को हम सबसे पहले इम्पोर्ट करेंगे गूगल आर्थस के ऊपर तो गूगल आर्थस के ऊपर आपने सबसे पहले अपनी सेटिंग اوپر چلا جانا ہے جدھر آپ کے پاس لوکیشن تو یہ لوکیشن میرے پاس آ رہی ہے اس کی اس کے بعد آپ نے ادھر اوپر ٹولس کے اوپر آ جانا ہے اس کے یہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ایڈ ایمی اوور کا ٹول آ رہا ہے یہ چارٹ میں آپ آتے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈ ایمیج اوور کا ٹول ہے آپ نے اس کو ادھر سے کلک کرنا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ادھر امیج کی شکل آ جائے گی ادھر سے آپ کو ونڈو کھل جائے گی آپ ادھر اپنے امیج کا نام دے سکتے ہیں ادھر کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں کہ لاہور میپ یا جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں میں لاہور میپ کا نام دیتا ہوں उसके बाद आपने इधर ब्राउज वाला ऑप्शन नजर आ रहा है आपने इसको इधर से क्लिक करना है और जिधर आपके पास ये वाला प्लान ये, ये देख रहे हैं कि यह प्लान जो था हमारा पिक्चर की शक्ल में जे की शक्ल में उसको आपने इधर से अपने कंप्यूटर के अंदर से इसको सेलेक्ट कर लेना सेलेक्ट करने के बाद आप इसके से ओपन कर लेना ओपन करेंगे तो ये देखेंगे ये प्लान हमारे पास इधर आ गया अब ये प्लान हमारे पास पूरा का पूरा उसी शेप के अंदर आ रहा है जिस तरह आपके पास इधर जे पी जी के अंदर था यह पूरा प्लान हमारे पास इधर इसके शेप में इधर ड्रा हो गया तो इसको आप इधर से आप ये देख रहे हैं कि इसकी ये ट्रांसफर एस आप उसको जैसे कम زیادہ اس پلان کو پورا کرنے کے, کے, کے, کے سینٹرسے اوپر نیچے اور لیفٹ کارنر سے آپ right چھوٹا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ دیکھنا پورا, پورا پلان سے ایڈجسٹ ہو رہا ہے یہ ریکٹینگولر ٹائپ سے روٹیٹ ہوگا یہ روٹیٹ پلان یہ اور یہ سارا کچھ اسی طریقے سے ہوئے گا تو یہ اس سیٹنگ کی مدد سے ہمیں اپنے اس پلان کو اس کے को ایڈجسٹ کرنا ہے تو اس کی ٹرانسپیرنسی کو تھوڑا سا میں ادھر سے بڑا کر لیتا ہوں اور بڑا کرنے کے بعد ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جب اس امیج کو لے है, तो अगर आपके पास कोई एरिया है, तो आप लोग हाई लाइट कर लेंगे तो आपको बेहतर में कि यार ये मर पास एरिया है। इसके वाला एरिया इदर से हुआ हुआ है। तो हम इस एरिया के हिसाब से एडजस्ट करेंगे یہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھ لینا اگر آپ کو پاس نہیں ہے تو آپ شرا نمبر کے حساب سے بھی ادھر سے چیک کر سکتے ہیں اور اس کی الائنمنٹس وغیرہ کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ اس کو فوٹو کاپی جو آپ کے پاس ہوئے گی آپ نے اس کو جو جو سے بھی آپ کے پاس کلیئر جدھر آپ کے پاس پتہ ہے گا کہ ہم نے یہ ایریے میں کام کرنا ہے یا یہ ایریے کو ہم ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ایریے کو آپ نے جیسے ہائی لائٹ کر لینا کوئی مخصوص پوائنٹ کر سکتے ہیں یہ خسرہ نمبر بھی کر سکتے ہیں بہت سے بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ ایڈجسٹ ہونے میں ایزی ہو جائے اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر سے ایڈجسٹ کر لینا ہے پلان کے اوپر لے آنے. لے کر آنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے اوکے کرتے ہیں تو بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ پلان ہمارے پاس ادھر فکس ہو گیا فکس ہونے کے بعد یہ فکس ہو گیا اس کو آپ دوبارہ اگر آپ چھیڑنا چاہیں گے تو یہ سائڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میپ ہمارے پاس ادھر آ گیا آپ نے ادھر سے اس کو دوبارہ پراپرٹی کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اس کی پراپرٹی کے اوپر چلے جانا ہے تو اس کے یہ ٹولس سارے اوپن ہو جائیں گے تو آپ نے ادھر سے اس کے بعد نیچے آ جانا ہے ادھر اور اس کو میں تھوڑا سا اس کو بالکل زیرو پہ کر دیتا ہوں اور زیرو پہ کرنے کے بعد اس کو میں ادھر سے اوکھے کروں گا اور ادھر اپنے اپنے ایریے کو پر آ جانا ہے یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا ایریا ہمارا جا رہا ہے ان سے آپ نے اس پلان کے اوپر کوئی چیز ایڈجسٹ کرنی یا اپنے مارکر لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ ادھر پاتھ اپنا یوز کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایڈ پاتھ ہے والا اپشن میں اسے یوز کر رہا ہوں تو ادھر سے میں ایڈ پاتھ ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک کلیئر اس کا پورا سسٹم جا رہا ہے پورا کہ یہ ایریے کا جو ایریا ہمارے پاس ادھر یہ ہائی لائٹ ہوا ہوا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایریا ہمارے پاس ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے اس کو زوم کر کے دیکھا دوں میں کے پاس تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بیچ میں اس کے روڈز وغیرہ سارے اور سارا کچھ اس طریقے سے ہوا ہوا ہے یہ اوپر یہ والے بھی روڈ جا رہے ہیں اور یہ پورے ٹیکس وغیرہ اس کے اندر جا رہے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نے ان کی مدد سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے گوگل ایپس کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ کوئی بھی پات آپ لگا سکتے ہیں سپوز یہ آپ روڈ, دیکھ رہے ہیں. سے آپ روڈ والی جو لہر ہے وہ آپ ٹریکس والی جو لہر ہے یہ روز والی یہ آپ نے ادھر سے آن رکھنی ہے اس کے اوپر یہ آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہی کو آف کریں گے تو ادھر سے یہ آف ہو جائے گا آن کرتے ہیں آن اگر آپ کے پاس جنرل ایریا ہے تو آپ اس کو آف کر سکتے تو میں اس کو ادھر سے آف کر دیتا ہوں اور ادھر سے میں نیا کر لوں گا اور زوم کرنے کے بعد آرک میں پریس کر کے اور اس پلانٹ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر دوں گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا میرے پاس ایک اس کی روڈز وغیرہ یا اس کی لوکیشنز وغیرہ یہ جا رہی ہیں ادھر سے میں نے اس کو اسی طریقے سے اس کارنر سے لے کے اور اس کارنر تک میں اس کا ایک پاتھ یا ایک لائن میں ادھر سے لگا دیتا ہوں اس پورشن کی یہ ہمارے پاس اسٹارٹنگ والا پورشن ہے اس کا اسی طریقے سے दोबारा इधर आपने एंड के ऊपर आ जा आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक ट्रैक जा रहा है इस ट्रैक के हिसाब से भी आप इसका रेफ्रेंस को यूज़ कर सकते हैं आप इसकी लाइन को इधर से इसको ओके okay कर हैं इसका कलर वगैरह आप इधर से चेंज करना चाहते हैं तो ये जो लाइन लगाइए इसको इसको आप कलर वगैरह इधर से जो भी आप चेंज करना चाहते हैं उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं दूसरे नंबर के ऊपर आप इसको इसी तरीके से इसकी बाउंड्री बना दें जो भी आपके पास जा रहा है پہلا نمبر پہ یہ پوائنٹ آ جائے گا سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس یہ پوائنٹ آیا تھرڈ نمبر کے اوپر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پوائنٹ آئے گا اور اس کے بعد اسی طریقے سے فورتھ نمبر کے اوپر یہ پوائنٹ کو ایڈ کر کے میں نے اس کے ساتھ ادھر میچ کر دیا تو یہ ہمارے پاس ابھی ایک ادھر ریکٹینگولر ایک ڈرا ہو گئی ہے ساری روڈس کی اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ایک اس کا ساتھ یہ ایک روڈ کا ریفرنس ادھر جا رہا ہے اگر آپ اس پلان کے اوپر آتے ہیں تو یہ ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ روڈ کا ریفرنس ادھر ہمارے پاس جا رہا ہے اسی طریقے سے جو بھی شجرے کے اندر کے مین روڈز وغیرہ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ساری کی ساری اسی طریقے سے, سے اس ہائی لائٹ ہوئی بھی ہوں گی بالکل کلیئر ہوں گی آپ اس کے اوپر ساری چیزوں کا ریفرنس وغیرہ ادھر سے ان چیزوں کا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ایریا نہیں آ رہا تو اگر آپ نے ایریا کا یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس سپوز یہ والا آپ کے پاس ہے ایریا آپ کو بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پلان کے اوپر جو ایریا شجرا کا سٹارٹنگ ہے جس کا بھی آپ نے سروے کرنا ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پوائنٹ ہے ہمارا یہ شجرا کا ہمارا ایریا ہے اس پوائنٹ کے اوپر بھی اس کو ڈرا کر سکتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ نے اس کے اوپر ڈرا کر دینا ہے ڈرا کرنے کے بعد اس کی पूरी लाइनमेंट्स वगैरह को सबको इधर लगा सकते हैं तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने पूरा इधर इसको बना दिया है रेक्टेंगुलर इधर से मैं इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ रेड कलर का कलर कर देता हूँ और थोड़ी सी सिलाई की ग्रस्थ भी मैं इधर से बड़ा कर दूँगा میں بڑھا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا یہ واضح ہو جائے بڑھانے کے بعد واقع کر دیتے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی میرے پاس پورا ایک پلان ہے اس کے حساب سے ایڈجسٹ کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ادھر یہ ٹریک جا رہا ہے اس کے بعد دوبارہ میں نے اس لاہور میپ کے اوپر آ جانا ہے اس کی پراپرٹی کے اوپر آنا ہے اور ادھر سے میں اس کی جو ٹرانسپیرسی ہے اس کو تھوڑا سا میں نے بڑھا دیا بڑھائیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس ابھی وہ جو لائن ہم نے لگائی تھی وہ لائن ادھر سے ہائی لائٹ زیادہ ہو گئی ہے اور پورا جو نیچے پلان ہے وہ ہمارے پاس کلیئر تھوڑا سا نظر آنا شروع ہو گیا یہ آپ پورا اس کو کر دے تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایریا ہے اس ایریا کو بھی آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی یہ روڈ ٹریک جا رہا ہے اور یہ سامنے اس کے فرنٹ کے اوپر بھی ٹریک جا رہا تھا ان دونوں کے ریفرنس کے حساب سے ہم اس ایریا کے اندر اپنے اس پلان کو ایڈجسٹ کریں گے تو آپ نے ادھر سے اس کو اسی طریقے سے آپ نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے ادھر سے بھی آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر دینا ہے اور ادھر سے आपने इसको पर ले आना है अभी आप देख रहे हैं कि यह ऐसा ये पूरा प्लान हमारे पास ये ट्रैक के हिसाब से इधर हमने एडजस्ट कर दिया ये ट्रैक जा रहा है इसका आप ये देख रहे हैं कि ट्रैक के हिसाब से ये भी आप देख रहे हैं कि इस प्लान के हिसाब से तो ये इसकी जो एंड पॉइंट हमारे पास जो एंड वाला ट्रैक जा रहा है वो एंड वाला ट्रेक हमारे पास ये जा रहा है ये वाला जा रहा है यह, है। यह आप ये देख रहे हैं कि ये ट्रैक इधर पूरा मार्क हुआ हुआ है तो ये पूरा इस रैक्टेंगुलर के अंदर हमने इस मैप को इधर एडजस्ट करना है तो इधर से आपने इसी तरीके से आपने उसको इधर से چھوٹا کرنا شروع कर کر دینا ہے چھوٹا کریں گے اور دونوں سائڈوں سے آپ نے اس کو برابر برابر اور علیحدہ علیحدہ کر کے اس کو کرنا ہے تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلان ہمارا اسی طریقے سے ایڈجسٹ ہوئے گا دونوں سائڈوں کے حساب سے اس کے بعد آپ نے اپ اور ڈاؤن کے حساب سے بھی اس کو اسی طریقے سے ایڈ کر ایڈجسٹ کرنا ہے آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ اس کی سیٹنگ کریں گے تھوڑا سا ٹائم ہو سکتا ہے اس کے آپ کا زیادہ لگ جائے لیکن آپ نے اس کو हमारे पास तकरीबन ये वाला प्लान इधर एडजस्ट होता जा रहा है सारा ये दोनों साइडों से आपको बार बल में इसको करना है और ये ऊपर और नीचे से भी आपने इसको इसी तरीके से एडजस्ट करना है آہستہ آہستہ آپ اس کی ورکنگ کرتے جائیں گے تو یہ پورا پلان آپ کا ادھر سیٹ ہو تو آپ اس سیٹنگ اسی طرح کریں گے اگر آپ نے اسی سے خیال رکھنا ہے اگر آپ رائٹ سے لیفٹ جاتے ہیں تو آپ نے لیفٹ سے رائٹ بھی اس کو اسی طریقے سے موو کرنا ہے اور اوپر سے آپ ڈاؤن سائڈ سے اگر آپ اس کو موو کرتے ہیں تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے آپ کو ڈائن والی سے بھی ایڈجسٹ کرنا ہے برابر مقدار میں اسی طرح یہ روٹیٹ والا بٹن ہے آپ نے اس کو روٹیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پلان جس طرح آہستہ سیٹ ہوتا جاتا ہے اس کو سیٹ کرتے جائیں گے تو اس میں آپ کا تھوڑا سا زیادہ آپ اس میں پرشان نہیں ہونا ذریبات اگر آپ کا یہ ایک پلان ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا کاف پرابلم سال سال ہو جائے گا تو اس میں آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ اور پورے اعرام کے ساتھ اس طریقے سے کام کرتے ہوئے اس کو پورے ایڈجسٹ کر دے گئے تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلان ہمارا ادھر آلماس میکسیموم آتا کے ادھر سے ایڈجسٹ ہو گیا ہے آپ اس کو اسی طریقے سے اس کا ٹرانسپیسی پرسی کام یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس کے بیچ میں جتنے خسرہ نمبر وغیرہ ہیں سارے اس کے حساب سے ادھر مکمل ایڈجسٹ ہو گئے ساری ساری چیزیں لائنیں ہماری ایڈجسٹ ہو گئی ہیں اوپر یہ جو ٹریک جا رہا تھا یہ بھی سیم ٹو سیم اسی طریقے سے آ رہا ہے سیکنڈ جو ٹریک ہے اس کے اندر وہ نہیں ہوا ہوا یہ بہت پرانا شاید وہ ابھی ختم ہو گیا سارا کوئی تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے جو اس کی جس طرح الائنمنٹ تھی ساری کی ساری اس کی کلیئر ہوگی آپ نے اس کو کلیئر کر دینا کرنے کے بعد آپ اس میں اس امیج کو جتنا بھی چھوٹا یا بڑا آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی سیٹنگز وغیرہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کو آپ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں اوکے کریں گے تو یہ آپ کو پاس پورا ادھر میپ سیو سیو ہو جائے گا آپ نے یہ جو ریکٹینگولر وغیرہ بنائی ہے آپ اس کے پاس جو بنایا ہے آپ اس کو جیسے ڈیلیٹ کر دیں ختم کر دیں اس کی ضرورت اگر نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے پورا پلان ہمارا ایگزیکٹ اسی طریقے سے پورا جو ٹریک وغیرہ جا رہا تھا اس کے ساتھ یہ پورا ادھر ایگزیکٹ اٹیچ ہو گیا ابھی آپ اس کے جو وغیرہ بنانا چاہتے ہیں جو چیز بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں گے تو بالکل اس کے اوپر اسی طریقے سے گے نے جیسے پورا کے اوپر جانا ہے آپشن کو کرا جانا ہے جیسے اگر آپ یو ٹی ایم کوڈینٹس وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے یو ٹی ایم اس کو سلیکٹ کر لیں میٹرس میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کا میٹر سلیکٹ کر لیں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اپلائی کر کے ادھر سے اوکے کر دیں تو ادھر سے آپ نے جو آپ کے پاس پلیس مارک ہے آپ اس کو ادھر سے لے آئیں اور جو جو سے بھی آپ کو پاس ایریا ہے سپوز یہ پاس فسٹ پوائنٹ ہے ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ रहा है आप इस फर्स्ट पॉइंट को इधर से पूरा एडजस्ट कर दें एडजस्ट करने के बाद जो इसकी स्टिंग इस नार्थिंग आ रही है आप इसको कापी करने के बाद इधर आप इसको पेस्ट कर दें स्टिंग की वैल्यू के साथ वो इसी तरीके से इसकी जो नार्थिंग की वैल्यू है اس کو بھی آپ ادھر سے کاپی کر لیں اور کاپی کرنے کے بعد آپ ادھر انٹر کر دیں اور نار از یکل اس کی کواڈنیٹس ادھر آپ ادھر اس کے لگا دیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر واپس یہ کوڈنیٹس آ گئے ہیں ساتھ اس کے شو ہو جائیں گے اسی طریقے سے واپس نیکسٹ پوائنٹ آ رہا ہے سپوز ہم یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ آیا ہے تو نیکسٹ پوائنٹ کو بھی آپ ادھر سے مارک کر سکتے ہیں کوئی بھی پوائنٹ آپ لے سکتے ہیں سپوز یہ کارنر والا میرا پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو آپ نے بالکل ادھر ایکزیکٹ اس کے اوپر ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے اسی اس کی اسٹنگ कि वैल्यू जो आ रही है आपने उसको इधर लिख के और इधर पेस्ट कर देना है तरह नर्सिंग वाली वैल्यू को भी आपने जिससे सिलेक्ट करना है कॉपी करना है इधर करना है फिर उधर आपने एन लिख के और उसको आपने इधर लगा देना नर्सिंग इजिक्वल टू कर और पेस्ट कर देना इधर ये हम वापस इस चिंग नर्सिंग इन पॉइंट्स की आ जाएगी जो जो से पॉइंट आप लेना चाहते हैं आप ले लें पॉइंट्स के नंबर भी आप रखना चाहते हैं रखते हैं चार पॉइंट्स आप अपने एरिए का हाईलाइट करना चाहते हैं इसी तरीके से चार पॉइंट्स भी आप हाईलाइट कर सकते हैं इसके यानी कि यह पॉइंट नंबर थ्री आ गया मेरा آپ اس کو ادھر لگا دیں ایسٹنگ نارتھنگ اس کے ساتھ ادھر لکھ دیں اور اسی طریقے سے یہ پوائنٹ نمبر فور جو ہمارے پاس آ رہا ہے ادھر اس کے سامنے بالکل ایگزیکٹ اگر یہی ایریا ہے تو آپ اس ایریا کو بھی ادھر بنا دیں اور اس کے ساتھ آپ اپنا لکھ سکتے ہیں تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاروں پوائنٹس ہم نے ادھر لگا دیے اس کا آپ ادھر سے ڈائریکٹ پرنٹ لے سکتے ہیں پی ڈی ایف پرنٹ لے سکتے ہیں جس طرح کہ ادھر آپ کے سامنے ادھر یہ پرنٹ والا آپشن آ رہا ہے آپ ادھر سے پرنٹ والے آپشن کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پرنٹ کا آپشن ہے یہ اس میں پیج سیٹ اپ ہے مور آپشن ہے آپ کے پاس رہے ہیں یہ پورے ٹائٹل لینجس وغیرہ سارا کچھ آ رہا ہے آپ ادھر سے اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے سیو پی ڈی ایف آپ اس کو پی ڈی ایف کے اندر سیو کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیو پی ڈی ایف والا آپشن آ رہا ہے آپ اس کو پی ڈی ایف کے اندر سیو کریں گے تو یہ آپ کا پاس پوری امیج کے ساتھ اسی طریقے سے یہ آپ کے پی ڈی ایف کے اندر سیو ہو جائے گا جدھر بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں لاہور میں میپ کے حساب سے میں اس کا دوبارہ نام دے دیتا ہوں تو آپ اس کو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پی ڈی ایف ڈاکیومنٹس کے اندر یہ آپ کا سیو ہو جائے گا اور پرنٹ ہو جائے گا اس کی اسی طریقے سے اگر آپ اس کو مزید ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں مزید اس کے اندر کوئی چیز بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اس پلان کو ادھر سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے پرنٹ کا ہمارا سیو ہو گیا آپ ادھر اپنے جدھر آپ نے لوکیشن رکھی تھی ادھر آ اگر آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ پورا پلان ہمارا پی ڈی ایف شیپ کے اندر یہ پورا سیو ہو گیا سارا تو اسی طریقے سے آپ اس کے اندر جو سا بھی آپ اس کا چینج کرنا چاہتے ہیں طریقے سے آپ اس کی اس کی ٹرانسپسی وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ ہائی لائٹ کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے کر کے اور اس کا پلان پورا ایڈجسٹ یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو جب زوم کریں گے تو یہ آپ کو پورا خطرہ نمبر وغیرہ جو آپ کے پٹواری کے حساب سے ہاتھ سے لکھے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ادھر اس کے اوپر آ رہے ہیں تو آپ جتنا بھی اس کو پلان کو ادھر سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں اور دوبارہ اس کا پرنٹ وغیرہ لے سکتے ہیں تو یہ آپ اسی طریقے سے آپ اس کے اندر جو بھی مثالی پلان وغیرہ آپ اپنا پورا کمپلیٹ ویو اسی طریقے سے اسی ریفرنس کے ساتھ کوئی بھی ریفرنس آپ کے پاس ہے اس ریفرنس کو یوز کرتے ہوئے آپ اس پلان کو بنا سکتے ہیں تو یہ پلان بہت ایزی نہیں ہے اس میں آپ کا کافی ٹائم لگ جائے گا میں نے بھی اس کو مجھے بھی کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تھا لیکن میں نے آپ کی مدد کے لیے تھوڑا سا اس کو میں نے ٹائم کو شارٹ کیا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو بنا ہے تو یہ بھی پی ڈی کے اندر یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس پی ڈی کے ذریعے اس پلان کے ذریعے جو کہ ہم نے اگر کیا ہے اس کو آٹو گائڈ بنا کیا اسی فیچرز کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں بہت ایزی اور سمپل وے کے ذریعے تو یہ آپ کو ویڈیو میری امید کرتا ہوں بہت پسند آئی ہوگی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ہم انجینئر کی سروسز فراہم کرتے ہیں جس کا نام روڈ سروے ہے آپ کا ٹاپوگرافیکل سروے ہے لینڈ مارکنگ ہے یا اس طرح کے مساوی کے جو بھی میجرمنٹس ہیں جو بھی پلانس وغیرہ ہیں جو بھی آپ بنوانا چاہتے ہیں اور کراسیکشن ہیں روڈ کی کوانٹیٹیز وغیرہ ہے بار بنی ہیں یا جو بھی چیز آپ بنوانا چاہتے ہیں یہ اوپر میرے نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ ان نمبر پر مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان کے اندر موجود ہیں مجھے کال کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر تو مجھے واٹس اپ کر مجھے جو بھی چاہتے کے مجھ سے رابطہ کر تو میں امید کرتا یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی کہ آپ نے کوئی بھی پلان अर्थ के ऊपर उसको एडजस्ट करके उसकी पिक्चर्स वगैरह लेनी है या आपने उसका प्रिंट वगैरह लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं आगे वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसी प्लान के ऊपर जो मैंने प्लान बनाया है इसके ऊपर मैं ऑटो पैड के ऊपर पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊँगा कि आप इसको अंदर कैसे अपना मसावी प्लान या शजरा प्लान ऑटो पैड के अंदर बना सकते हैं तो बहुत मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर देना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अल्लाह